30. november 2022 åpnet tjenesten ChatGPT i version 3. Og det var da den kanske første store møte mellom lærer og kunstlig intelligens i norsk skole og skole internasjonalt. Tidligere hade funnet version 2 og 1, men de hadde kun forskere har fått tilgang til. Og jeg ser for meg kjempespennende muligheter og at dette kommer til å sett bli et paradigmeskifte for skolen, for tjenester som ZGPT kommer til å være en personlig assistent som følger eleven i resten av livet sitt som en samarbeidspartner. Men akkurat nå, i den første perioden, så är det litt panikk, fordi man er redd for juks i forhold til oppgaveinnleveringer. O det er denne negative siden vi kommer til å se litt randt på og reflektere over i denne oppgaven. La oss si det sånn at ZGPT er en tjeneste som foreløplig ikke er GDPR klarert ved Høgskolen i Østfold. Vi har fått en dispensasjon fordi vi har argumentert for at det er hyperviktig for lærere i norsk skole å kunne noe om dette verktøyet nå, og ikke om et år da vi vil ha tjenester som er godkjent i forhold til personverden. Så merk dere, i oppgaveteksten så finner en, en et brukernavn e-postadresse og et passord. Det brukernavn og det passordet, det skal dere bruke når dere løser denne oppgaven. Och til oppgaven. Den går ut på att du först ska sätta dig in och låta som du är en elev och att du går in och limer in en uppgave eh, som du har fått in i ChatGPT för att pröva att låta ChatGPT göra uppgiften och se hur det kan vara. Jag tar vår uppgave om datasäkerhet och så limmer jag kopierar den och så går jag in in i, i ChatGPT. Och så trycker jag på en ny chatt eller clear conversation så vi kommer upp på denna sidan. Och så limmar jag in oppgaven. Jag kan nu kanske slette det med att man ska levereras på följande måte. Och så kan vi se på vad GPT svarar i så en scen. Och här är vad ChatGPT svarte. Eh, det som det ska ha i uppgiven vår, det är att det ska ge tre korrigerande spørsmål, for detta. Er, er en chatt. Detta är en konversation mellan den konstgjorda intelligensen och dig. Så jag kan for exempel skrive: Kan du ge en ansvarsbevallelse av oppgaven? Och här er svaret jag fick från ChatGPT när den valde att gå och laga ett helt annat undervisningsupplägg. Då prøver jeg meg for en tredje gang, og nå vil jeg at jeg skal ha noen praktiske eksempler in i den samma oppgaven eller undervisningsopplegget som ChatGPT presenterer. Og her fikk jeg det jeg spurte etter, både en demonstrasjon og en praktisk øvelse for elevene. Så jeg tenker at den beste måten å lære hva ChatGPT GPT er, vad den kan gjøre, er å prøve sig fram og stille ulike typer spørsmål. Og etter min vurdering så er flere av disse besvarelsene som chat GPT absolutt en besvarelse som dere kunne juksadre til i forhold til å gå inn og eh, levere i forhold til modul 4 eh, i datasikkerheten vår. Eh, da er det jo sånn at per dags dato så finns det lite eller ingen eh, plagiatkontroller som klarer å ta og finne ut at dette er fusk. Og ofte så vil disse plagiatkontrollene ligge lite i etterkant. Per dags dato så er det chat GPT to genererte tekster som kanske de plagiatkontrollene klarer å få tänker at den kanske derisbakspejle for elever og studenter kan man erå se si att institutionen kan gå i tid tte på och måte checkke tillre oppgader ochamsopgave. P på den måten så kan man mandag finne ut om det omt brukt dette på tillre tidspunkten. här är nå här og nå är det väldig liten så synhet for at vi klar och finne ut av det. Och det är det jag vill at de ska titte på i den oppgaven. For nå har du altså vært eleven. Nå skal du sette deg over till å tenke at du er læreren. Og du skal spille inn en refleksjonsvideo på to til tre minutter der du skal svare på følgende spørsmål. Og jeg anbefaler at du bruker Panopto, må lage en video eller levere en lenke fra en video i Panopto. du hvis en av dine elever bruker chatgp.t til og besvare denne oppgaveren, slik som du har gjort nå. Hadde du oppdaget at eleven ikke hadde gjort oppgaven selv i tilfelle hvordan? Ja, det er jo da spørsmålet som du skal svare på i refleksjonsvideoen. Eh, og hvordan ville dine kunnskaper om programmer som ChatGP3 forandre hvilke type oppgaver du vil gi elever? Og hva gjøres av hjemmearbeid og hva gjøres på skolen? i forhold til dine tanker om vurdering. Og så til slutt så vil jeg at du ska se, for se for deg fordeler i forhold til å la elever bruke 6 GPT i sin oppgaveløsning. Så det ønsker jeg deg lykke til i refleksjonen over denne oppgaven, og et av våre virkemidler for å unngå ChatGPT det er jo refleksjonsvideoer som du skal gjøre her.